Чому євляйся мені у сні? Чому? Звертаєш ти на мене чи до очі ті ясні, сумні, немов кринісідности денег? Чому уста твої німію? Які дакір, які страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, з'являється і знову тонне от ні. Чого являється мені у сні? В житті ти мною згардувала, Ти моє серце надірвала, І з нього вирвала одні У ті ридання голосні пісні. В житті мене ти знати не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, Кланюся, навіть не зірнеш, І головой не кивниш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як я люблю тебе без тями, Як мучусь довгими ночами, як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлю на дні. О, ні. Являйся, зірнька мені, хоч сні. В житті мені весь світ то жити, не жити, так найти серце, що в турботі, не наче перла в болоті, Марніє марнієв'яни засиха, хоч сні навіть я оживає. Хоч жал, що жвавіші грає, полюски вільна від диха, до того дива золотого зазнає щастя молодого, бажанного, страшного того гріха.